Vam posar en comú els temes que teniem en comú en relació totes, com ho volíem plantejar. i a partir d'aquí vam fer sessions diferents. Vam tractar temes diversos que d'alguna forma estaven relacionats fins a arribar d'alguna forma a crear l'exposició que, que tenim feta. Sobretot hem tractat el tema de la dona, i l'identitat de, o sigui, de tot el que pot relacionar la dona. No? I a partir d'aquí vam ficar el que és la discriminació, el racisme, eh, vam posar la por també, i diversos temes que també surten reflectits tots a la, realment a l'exposició. No sé, a mi a mi sempre m'ha agradat la fotografia, i, clar, i haver, haver tingut l'oportunitat de poder expressar, o sigui, de poder prendre tot aquest procés no? ha sigut com molt guai. Perquè clar, la sèrie és fotògrafa, no?, i vol dir-ho no, d'alguna manera, i amb les companys, em, em, jo m'he pogut enriquir personalment d'un munt de coses, no?, perquè la fotografia per mi era un hobby. Jo crec que aquesta exposició, sobretot, s'ha de veure amb bastant oberts, però no ja ha potser la mea lona o les altres, sinó totes, perquè totes reflecteixen el treball de totes, i jo crec que això és important, perquè amb els seus ben oberts, perquè és com... Hi ha coses que si no les observes, no potser amb lupa, però si sí amb una altra visió o intentar mirar-ho d'aquell punt de vista, potser no s'acaben d'entendre no, del tot i tal i és molt guai poder com, entendre el que està plasmat.